У нас всі машини з першої днів. Кабіна механіка водія ось. Скажімо так, моє робоче місце. Тут знаходиться двигун. Потужності в ній вистачає, навіть з головою. Ну, скорість, в принципі, середня, армійська. У нас була одна машина, що я 80 їздив. На ці, в принципі, 60 йдуть, 50-60. Уйти вистачає. Приблизно за 4 кілометри – позиції російських військ. Збройні сили України відслідковують їхнє переміщення та передають координати артилеристам, аби ті знищували ворога. Прихід. Ну, це село, його, я думаю, ви бачили, його вже немає. Не одного будинку цілого. До них, наскільки я знаю, в районі 4 км, плюс-мінус. Точно не знаю. Скажімо так, це дуже близько. Яка періодичність обстрілів з їхнього боку? Последнє час, скажімо так, ну буквально ми стоїмо 10 хвилин, максимум, надо уходити, вже летить по нас. І раніше були, скажімо так, артилерійські дуелі. Ми з такою, вони з такою, ну приблизно. Останні рази вже касетами. Уже кассети, просто по нас йде. Вони вже не б'ють точечно, а так територію накривають. На самохідній артилерійській установці «Гвоздика» працює Вадим. Він механік-водій. Посада механік-водій на такому апараті. Самохідна артилерійська установка 2С1, 1 калібр 122, максимальна дальність 15 км. Якщо активно-реективним реактивним до, до 21-го. Машини в нас міняються, але з кінця квітня я тут». Завдання військового – зібрати екіпаж, підготувати бойову машину, вивезти на позицію та вчасно поїхати. «Важко про фізично. Я ну, нічого говорити не хочу. Я б не сказав, бо, що там тяжко чи що. Саме тяжко – я механік-водій, весь екіпаж знаходиться в башні, вони працюють. Мені найважко це знаходитись в кабіні, це очікування. Оце. Там приходить ще щось, я зразу машину готую, щоб я тільки міг, тільки її завожу і зразу, ну, зразу, мені саме Мені в мене це людей вивезти з під обстрілу. До складу екіпажу хто входить? Чотири людини. Командир гармати. Навідник, заряджаючий, механік водій. В кожного чисто своя робота. Командир екіпажу допомагає при зарядки, заряджаючим. Військові працюють під постійними обстрілами з боку армії Російської Федерації. Утім, саме на Миколаївсько-Херсонському напрямку більша частина цього батальйону – добровольці. Вони прийшли захищати свою, українську, землю. У людей надіжна з'явилася. Проти, проти такої великої країни ми стали. Україна, ну, наскільки вона менша. Вороження менше. Тут люди просто вийшли, так, з берданками і повстанавлювали колони. Мотивація... У нас, у нас добровольців тут більше половини. Я, наприклад, з 15 років обмежено придати. Мене б навіть не визвали в воєнкомат. Я в воєнкоматі ругався, щоб мене взяли. На нас напали. Ну, я чесно, я пішов, да, щоб... От мою сім'ю, да, ну, у мене син зараз 15 років, щоб потім він не воював. Їх просто разок та навчити, нормально навчити. Алпом 333 Дуже хочеться в Херсон. До холодів. Колонії, а а да їх вже немає. А до, а до весни. А до весни я б всі востокуль з'їздив. Літом в Крим хочу. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.